السؤال الاخر يقول آه الدور الاخت ساكنه في بيت في الدور الخامس وهي تلبس الخمار وزوجها يعمل في الدور الارضي ثم تنادي عليه احيانا بصوت مرتفع آه نعم لا شك ان هذا يتنافى مع آه يعني وقار المراه المسلمه وحيائها آه لكن انا اقول يعني لو استغلت أي توسيلة اخرى من وسائل الاتصال بينها وبين زوجها وما اكثر الان وسائل الاتصال المعروفة في عصرنا يكون اولى من ان تقف في البلكونة او شرفة الدور الخامس وان تنادي على زوجها باعلى صوتها لانه يعمل في الدور الاول، يعني ارجو الا يعني تضع المسلمة نفسها في هذه الصورة التي تتنافى مع وقار المسلمة وحيائها واسال الله سبحانه وتعالى ان يسترها في الدنيا والاخرة.